شاهدنا ابا الزهراء شاهدنا ابا الزهراء شاهدنا ابا الزهراء طب الوقت والدهرى نلنا مد جدواه فيضا يجري كالنهرا خلي فانتظر فاتحا بدء السيل من قاطرة، لا فتحا الى جاي إلا لخادم العطر آل البيت ساداتي يكفي جدهم فخرا فيهم قد نرى طه نورا ساري في البدر قد جئنا محاسيبا يكفي حبكم نظرا أحمد جئت ساحتكم صب خمركم بكرى من دم معتقة بلسم شربها